Dnes sme si pre vás pripravili helovínsky špeciál s experimentami, ktoré si ľahko zrealizujete aj vo vašom školskom laboratóriu. Dnes trošku nahliadneme aj do tajomstiev filmového priemyslu. Nie všetky efekty sú vytvárané až v postprocese. Za niektorými z nich sa skrýva čarochémie. V skutočnosti ide len o reakciu dvoch chemikálií: Tiokienatánu draselného a chloridu železitého. Z pomôcok budeme potrebovať dve menšie kadičky, nôž a handričku. Z chemikálií budeme potrebovať tiokienatán draselný a chlorid železitý. Do prvej kadičky si zarobíme rostok tyokianatanu draselného a do druhej chloridu železitého. Handričku namočíme do rostoku natanu draselného a vydezinfikujeme ňou ruku. I keď v skutočnosti vhodnou dezinfekciou nie je a nesmie byť použitý v blízkosti poranenej kože. Teraz ponoríme nôž do roztoku chloridu železitého a prejdeme jeho neostrou stranou po ruke. A máme tu efekt falošného krvácania. Princíp experimentu. Diokienatan draselný reaguje s chloridom železitým za vzniku komplexu diokienatanu železitého. Tento výsledný komplex je krvavej farby. Na tento helovínsky špeciál sme si prizvali aj našich kamošov. Sice môžu na prvý pohľad pôsobiť odstrašujúco a nebezpečne, no nie je tomu tak. Tu môžeme vidieť známe príšerky z Harryho Pottera, i keď ide v skutočnosti o amblipigi, pavúkovce, príbuzné škorpiónom. Žijú prevažne v tropických oblastiach a na Slovensku sa nevyskytujú. Hoci môžu pôsobiť strašidelne, no nie sú pre človeka nebezpečné. Nemajú totiž žiadnu jedovú žlazu a v sebeobrane volia únik do bezpečia. Prizveli sme si na ukážku aj našich svietiecich škorpiónov. No prečo vlastne svietia? Kutikula škorpiónov odráža dopadajúce UV svetlo vo viditeľnom spektre. Preto škorpiony pod UV lampou vžerujú svetlo fluorescenciou, i keď doposiaľ nie je úplne známe, prečo je tomu tak. Existuje však niekoľko hypotéz. Jedna z nich tvrdí, že škorpiony tak dokážu detegovať UV svetlo tvorené splnom mesiaca a schovať sa v tom čase do úkrytu pred predátormi. Ďalšou hypotézou je to, že v období silúru, kedy škorpióny vznikli, nebola ozónová vrstva, ktorá by ich chránila pred nebezpečnými zložkami úvežiarenia. A tento jav vznikol ako ochrana pred poškodením ich tela. A táto adaptácia im zostala až dnes. Posledným experimentom je strašidelná tekvica. Na tento experiment potrebujeme len vyrezanú tekvicu, porcelánovú misku, vriacu vodu a tekutý dusík. Tekutý dusík má veľmi nízku teplotu – minus 196 stupňov Celzia, A preto je potrebné s ním pracovať opatrne. Svoje uplatnenie má najmä v medicíne, pri liečbe kožných chorôb a pri uskladňovaní biologického materiálu. My ho dnes použijeme na pútavý dymeci experiment. A tu je postup. Do vyrazenej tekvice vložíme porcelánovú misku, v našom prípade mažier, a vlejeme doň v riacu vodu. Následne nalejeme tekutý dusík a pozorujeme vznikajúcu paru, ktorá sa taktiež používa v mnohých strašidelných efektoch. Princípom je to, že sa tekutý dusík po nalieti do vody okamžite odparuje a stráva zo so sebou množstvo vodnej pary, čo výsledne vytvorí hmlu. S tekutým dusíkom si vieme užiť veľa zábavy, napríklad pri zmrazovaní predmetov, ktoré stúhnu natoľko, že ich dokážeme rozbíjať kladivom.